Salut! Sunt Adina Voideanu, în episoadele trecute ți-am povestit despre Dr. Cook și ce anume i-a trezit interesul către partea de medicină energetică și o să continui povestea azi. Bill avea un prieten pe nume Fuller Royal, la rândul lui medic în Las Vegas. Acesta avea o clinică și era renumit pentru munca lui în domeniul medicinei energetice. Bill a fost cel care le-a făcut cunoștință celor doi, iar Fuller Royal a fost cel care i-a prezentat lui Dr. Cook conceptul de medicină energetică. Dr. Royal i-a făcut apoi cunoștință lui Dr. Cook cu un fizician, pe nume Roy Curtin, care activa în domeniul dezvoltării tehnologiei bazate pe EAV. Am povestit despre EAV, am menționat tehnologia aceasta în episoadele trecute și ți-am spus că există un articol pe blogul nostru pe care te invit să îl citești. Roy a oferit lui Dr. Cook o mulțime de explicații și lămuriri din domeniul fizicii cuantice, idei care fac parte din istoria și genealogia aceea ce este tehnologia Zaito azi. Procesul folosit de tehnologia Zaito este numit biocomunicare pentru că este o comunicare între computer și corpul uman. Nu este o comunicare conștientă, se petrece la nivel subconștient, așadar se folosește informația pentru a stimula un răspuns, Apoi se citește răspunsul și există un algoritm creat pentru a ne permite să citim răspunsul și să-l și înțelegem. Putem folosi biocomunicarea ca pe un mod de a interoga corpul, ca și cum acesta ar completa un chestionar subconștient. Și ăsta e motivul pentru care denumim multe procese biochestionare, pentru că punem întrebări la nivel subconștient. Zaito are multă istorie, multă teorii și multă știință în spate, de aceea, la întrebarea cine a inventat tehnologia Zaito, Răspunsul simplu ar fi Dr. Cook. Însă răspunsul complet, așa cum spune chiar el, este acela că această tehnologie își are originile cu peste 5.000 de ani în urmă, pleacă de la călugării tao care au descoperit noțiunile de Yin și Yang, de la Shin Man, de la Bill Robertson, de la Brian Paul, de la toți cei de ale căror cunoștințe, experiențe, curiozitate și informații beneficiem. Ceea ce au făcut Dr. Cook și echipa lui a fost să adune la oaltă concepte, teorii și idei care le-au permis să facă lucruri care par noi. Însă dacă luăm în considerare tot contextul istoric, ei și noi deopotrivă nu suntem decât beneficiarii acelei istorii care permite progresul tehnologic. După ce a devenit expert în EAV, Dr. Cook a început să-i învețe și pe alții cum să folosească această tehnică. Ceea ce a putut observa însă a fost că, pe lângă faptul că era o tehnică destul de greu de deprins, dacă nu o foloseai tot timpul, era foarte ușor să-ți pierzi îndemânarea. Și pornind de la aceste premise, Dr. Cook a început să caute o modalitate mai simplă, o automatizare a procesului, și așa a început să dezvolte Zaito, care în primă fază s-a vrut a fi doar un upgrade la EAV, însă s-a dovedit că nu e cazul, pentru că ceea ce măsurăm prin intermediul tehnologiei Zaito sunt schimbările din structurile energetice ale corpului, însă nu se merge strict pe punctele de acupuntură. Săptămâna viitoare îți voi povesti despre conceptele biocomunicării, o săptămână minunată îți doresc, ai grijă de tine și de sănătatea ta!